طاري يسوع الدجال بالفرح جبته الجزيله ليلتك فيها سعاده والفرح ما في مثيله حلة الفرحه علينا مثل همنا للمزول في قدوم محمد ندعي يا عسى ايامه سعيده ارحب انت محمد الغرامه ما في مثيله يامر محمد يدلل حتى لو يطلب عيوني من خلاته وسط قلبي لو طلبها هلا تجي يا برحب يا هلا نوال الدارك دومي الامير انتوا فيه انغرامح من مثيله الامير انت محمد الخلا جاعس محمد في صفاته والفعل يشبه سميه لا تراك اسمه ينوم والنعم دايم حصيله ارحب ارحب يا هلا بالفرح جبت الجزيله بنتك فيها سعاده والفرح ما في مثيله حلت الفرحه علينا مثلها هم المزون في قدوم محمد ندعي يا عسى يا مسعيدة ارحم ارحم يا هلا نور الدار دوم الامير انت وافي الغرام احد مثيله الامير انت محمد الغرام ما في مثيله يامر محمد يتدلل حتى لو يطلب عيوني من خلاطه وسط قلبي لو طلب هلا تجيله فرحتي محمد مو قليله ارحب ارحب يا هلا نور الدار القدوم الامير انت فيه بالغرام احب المثيله الامير انت محمد الغلام في مثيله لكن بارك يا السناف يا عسى محمد في صفاته والفعل يشبه سمية لا تراك اسمه ينوم والنعم دايم حصيله ارحب كل حبل يرتقيله تفتخر به وتنومس بين ربعك والعشيره ترفع الراس وتفاخر اللي ما يجيب بالف شيله نسلي من الطيب همومه معروف ما بين القبائل ارحم ارحم يا هلا نور الدار دوم الامير انت وافي الغرام احمد مثيله الامير انت محمد بالغرام